السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع شارع سوريا الرئيسي شقة تشطيب جديد أرضيات رخام حاجة في منتهي الفخامة بالفرش والأجهزة والتكييفات حاجة أول ما بنخش بسم الله ما شاء الله ده باب الشقة بنخش نلاقي الريسبشن وده باب للغرف عندنا شاشه كبيره هنا ميزه ان الشغل كله معمول جبسون بورد وزبطات تفاصيل كامله والسيارة هتلاقوها اسفل الفيديو هنا هيبقى فيه مكان جلسه عربي الفيو طبعا بتاعها هيبقى على الشارع فالقعده هتبقى تحفه طبعا هنا عندنا انتريه وسفره وعندنا هنا انطريه تاني عندنا هنا طراز بسم الله ما شاء الله توضب بقعده جميله ميزه التكييفات والفرش كل حاجه لسه زيرو دي القعده بتاعتنا الشقه ميزه ان المساحه بتاعتها حلوه والتصميم جميل بنخش نلاقي هنا على ايدنا الشمال على ايدنا اليمين بنلاقي حمام للضيوف ده حمام لوحده مستقل وميزة لهوات الشواء الشرعية عندنا هنا غرفة ماستر بعيدة عن الغرف جوه والمطبخ طبعا دي غرفة فيها التكيفات ومعمولة السقف شوبسون بورد ضغاط وعندنا هنا الدولاب وهنا عندنا ده حمام الماستر وعندنا هنا في مكان الشار وأدي القعدة وعندنا السخان ميزة بسم الله ما شاء الله ان الشقة لسه توضيبها جديد مش محتاجة أي حاجة اسقف معموله شغل جميل جدا هنخش بعد كده لطرقه الغرف هنخش بعد كده على معانا دي طرقه وميزة النباب بيفصل الريسيبشن عن الغرف للخصوصية في الاوض دي عندنا ده هنا الحمام ومعمول فيه كابينة شاور. عندنا هنا اول غرفة بتقابلنا طبعا كل الشغل تكييفات توضيب بسم الله ما شاء الله شقة مش محتاجة اي حاجة وعندنا دي الغرفة الثانية بعد كده بنلاقي الغرفة الماستر دي غرفة بالحمام ميزه كل حاجه جديده فيها شاشه توضيب بسم الله ما شاء الله وده حمام الماستر وفيه السخان شقه جميله جدا في التوضيب اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر وانتظروا مننا طول الغياب الفتره اللي فاتت شغل جديد هيعجبكم الفتره دي واتمنى يحظرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته